Розкажіть нам, будь ласка, яку ви для себе обрали бригаду в гвардії наступу і чому? Я з квітня місяця долучився до бригади, тоді це була четверта бригада швидкого реагування, до цього в складі... Добровольче формування свободи. Власне, весь батальйон долучився до 4-ї бригади оперативного швидкого реагування Національної гвардії. І ми дуже вчасно поповнили ряди захисників рубіжного, тому що ми тоді врядували, в тому числі, по наше поповнення, виключно з добровольців, з тих, хто... Знає, з... Відвідали Київщину, звільняли гостомель, звільняли Бучу, звільняли Ірпінь. От, власне, з тим бойовим настроєм ми доєдналися до боїв зарубіжних і дуже сильно підтримали, скажімо так, наших побратимів 4 mm -hmm. бригади. Це були дуже важкі бої зарубіжні, дуже багато орків ми там mm -hmm. залили, там полямали, ви всі тоді чергово заявляли, що там до 1 травня, до 9 травня. Бункерний дід хотів взяти е, рубіжне, хотів став за весни е, Сєверодонецьк, і тоді бункерний дід зганьбився на весь світ, тому що це є та сила, це є та е, лють української любові е, до, до власної землі, до власних родин, до в до держави, і е, е, ми без наказу ніколи не відходимо проявляємо е, спроби контрнаступу, проявляємо спроби е, максимально знищити ворога. І зараз от власне, бригада продовжує дачі під Бахмутом на Бахмутському напрямку щодня знищує і ворожу техніку і більше е, близько десятка орків, навіть більше. Тобто я кажу те, що реально так. підтверджено, те, що наша каналізатора знищує... ви навіть не уявляєте, наскільки сильно ми вами пишаємось. Вот от правда, все, що ви говорите, це Ну, це, це те, за що просто дякую і буде сказати мало. Але я хочу вашу думку почути що щодо гвардії наступу. Чому, на вашу думку, важливо, щоб цю е, гвардію наступу, ці вісім бригад, які будуть безпосередньо виконувати задачі зі звільнення української території, мають формувати, от, як зараз, з добровольців, зокрема, щоб це були ну, от, мотивовані люди, які розуміли, куди і навіщо вони йдуть. Бо це ну, звільнення, це, ну, скажімо так, це може десь звучати якось по-філософськи, але це, мабуть, найтяжча робота. Ви зараз мене, якщо що поправите, мені здається, це найтяжча робота на фронті. Дійсно, підтверджую, це найбільш ризикована робота на фронті, але саме об'єднані, злагоджені добровольці, які прийшли з однією ідеєю, з однією метою звільнення всіх українських територій, можуть показувати якісну роботу, якісні бойові результати. Власне, зараз і артилерія нашої бригади знищує доволі багато орків, за рахунок того, що тут всі палають, палають очі тою помстою, яку ми маємо нести току окупатів, які несуть смерть на нашу землю. І це об'єднання одного, одного єдиного побратимства може приносити колоси. Ну, тобто, це товариство, яке не можна знищити, не можна розбити. Навпаки, це товариство, яке може перевернути гори і перебити всіх ворогів. І, ну, зокрема, от, повторюсь, за останні кілька місяців більше 500 тільки декілька... Десятків одиниць бронетехніки, дик, декілька десятків знищених складів з боєприпасами, і там дуже багато вогнерів, і брали в полон, і, е, і знищували, які наступали на наші ряди. Це є ота, е, той власне, так. залізний, скажімо так, щит української надії, який ми маємо показувати приклад, як треба боронити. Так. Тому закликаю всіх включатися до бригади рубіж, е, до артилерії, зокрема, до батальйонів, е, для того, щоб... Еще с большей силой, с той наснагой, с тем, скажем так, с тем авторитетом, захищати нашу державу пане Володимира я вам надзвичайно вдячна знову скажу дякую просто буде замало але от просто щиро і від душі від від всієї команди та від кожного українця певно зараз вам передаю величезне спасибі бережіть себе ми чекаємо вас тут з перемогою ми чекаємо вас з переможними новинами важко але ми віримо і знаємо для чого ми це робимо ми знаємо що перебога на нас чекає дякую вам